Attended as a panelist on uh, uh, uh, one of ILAPS panels about uh, you know the the, uh, the where we had the youth app developers and they came in and pitched in incredible ideas that were addressing a wide range of problems that we have in Afghanistan, including corruptions, literacy rate, uh, uh, you know health e accessing, uh, uh, you know addressing health issues in the country. So I was very very impressed that we. have this generation of young Afghan entrepreneurs, young Afghan uh, developers, app developers, who have come of age and now they're able to use technology to address those problems. My suggestion, my, my recommendation to ILAPS is to actually take this incredible initiative beyond the cities to go to the rural pro other provinces, you know, faraway provinces. Because in every corner of Afghanistan, I really believe that we have incredible talent. And if uh, they're given the opportunity The same incredible opportunity that AILAB presents, I think that we can discover even more talent and more incredible, uh, you know, technologies. So last we started a community program that we We started collaborating with of reporting and monitoring. That is to say, our monitoring and reporting. که موږ یو اپلیکیشن طرحه یو اپلیکیشن او موږ یو دادیم که خوشبختانه مو مقام او با این گرفتیم خای نخی و نوع مستقیم غیر مستقیم مثلا باید مود تکنولوژی داخله شي او دقیق ما ځوانان تقاضا لري قسمت کار هم بکنن کار هم بکنن و برنامه ما به اشتراک هم بکنن. امسابات په حقیقت یو تعلیمی اپلیکیشن ده دی اساسی کار درچی موږ په ټوله نه ولیدل زیاتره خلک د تعلیم نه بی برخي د سواد کچه تر ډیر هده تیټه تر دې چې د سالور شپه او, او او یا فسر په مینسکی د بی سواد خلکو او تعداد رسیدل په پا افغانستان کې نموده دغه مشکل د حل لپاره د اپلیکیشن که برنامه ايلابس کشمیر از نامش معلومه است که برنامه است اول خو در بخش تکنولوژی برتون گفتم برنامه های لبس تاونستا در سطح افغانستان یک تحول بسیار مثبت رو بوجود بیانه در ساورده را که ما داشتیم. در دا قسمت یک برنامه بود بنامه ابتکار که انترپرنره ها را جمع میکنن کار ها به که بتانن اینا آیده های بیان بایان که ابتکار دفتر باشن مساعد میکنه میگه میکن شما بزنس را پیش بارین در دوم در قسمت ازی بود که رقابتی که بین پانتون های افانسان برگزار شد در یازده پانتون دولتی افانسان از ولایت‌های های مختلف ما تنستم از پانتون کابل پند و من نگیش مقام عالم اینجا برست بیرم آلاب سانسته که اجتماع کار همه کنه و یک چیزی را که ما باید برش اشاره کنه مویی است که نهادای اجتماعی وقتی که میاین اکثرته جامعه مدنی اینجوها و چیزهایی که مربوط وابسته دولت نیستند، یعنی مستقل هستند. و همی هم اولت کامیو بیاید است اما نظر به توانایی را که ما در تیم اعلابس می‌بینم، در تیم تکنیشان، اینترنیوس و اینا میبینم من خواستم تر از این، من حیث یک افغان، من حیث یک سافر افغان‌انجیر که اگر بتانند دیگر با مشکلات دولت همیارند. خب، اعلابس برای ما تجربه خیلی زیاد داره داد و ما خیلی راضی هستیم از خود. یک مویتی را ایجاد شد که ما بتونیم خود خیلی از دوستا و خیلی از همکارا و هم ردیفای خور را پیدا کنیم و بتونیم چالش‌های بهتر رو را با بس برنگ سرم کردیم تا بتونیم پیدا کنیم ما واقعیت خوش هستم از که بلاخره دری فروسه اشتراک کردم ای لابس حقیقتاً چی مونگ سر مرست دیره کدید و ده حقیقتا تول و سر مرست داری چی مونگ دلته صدیر نو وقتو نوکرل نو صدیر خلکو سره و, و سر آشنا شد پروگرام ای برای معاصلین بعدی برای جوانان تمدید شد پایام برای دیگر جوانان یک تک برنامه خوب است قووات مسخ بس خوبست. شما رقابت نقواتات بگیرین زمانی که با ایلابس اشتراک کردم از لاز اسکیل پایینتر بدم ولی وقتی که داخل ایلابس لابس اسکل اسکیل کاری خیلی بالا رفت بای خود بدی نداشتن وابسته خوبی را داشتن. مثلا لاقل دیگه کاری اگر شده مستقیما جوان ها با این خودگین سجام پیدا کردند بین خودشان شیشتند اما بعض مشکلات پیدا کردم و این مشکل از طریق تکنولوژی خواستن حل بکنن